Přednášky o nových objevech ve výzkumu mozku a neurovidách u nás i ve světě. Workshopy, kvízy a tréninky paměti pro všechny věkové kategorie. To je Týden mozku, na který vás zveme od 14. do 20. března. Kompletní program najdete na stránkách týdenmozku.cz Poledne dámy a pánové, vítejte u další z přednášek v rámci týdne Festivalu, Mosklu, pardon, Festivalu Týden Mosku. Už to říkám po několikáté, začínám se do toho zamotávat. Tuto akci pořádá Středisko společných činností Akademie věd České republiky ve spolupráci s Ústavem experimentální medicíny Akademie věd České republiky a Českou společností pro neurovědy. My tady z areálu Akademie věd České republiky v Pražském mládví. Každý všední den přinášíme několik online přednášek, no každý den několik online přednášek o. Vývoji o novinkách v oblasti výzkumu mozku a neurovět obecně. Kromě toho samozřejmě se v rámci toho festivalu Týden mozku koná spousta dalších akcí, které jsou třeba i možné nebo které můžete navštívit i fyzicky. Jsou to různé přednášky, workshopy a podobně. Pokud vás zajímá celý ten program nejenom těch našich online přednášek, ale i právě těch, řekněme, fyzických akcí, tak se podívejte na webovou stránku týdenmozku.cz nebo případně na sociální sítě. Ještě dodám, že partnerem toho letošního 23. ročníku týdne mozku se stala Česká biotechnologická společnost Bioinova, které tímto velmi děkujeme za tu podporu. Já se přiznám, že se zakoukám možná i proto, že jsem dneska trošku tak pod dohledem, protože spolu se mnou už tady dneska ve studiu je jednak ambasador týdne mozku, ale především vlastně zakladatel té tradice tady v České republice pan profesor Josef Sika. Dobrý den. Dobrý den. Bude vám přednášet o spojitosti sluchu, řeči a mozku samozřejmě. Já už vás brzy pusím k té přednášce, ale jak se vám to zatím líbí, pane profesore? No tak já myslím, že pokud jsem měl možnost, tak všechno probíhá dobře. Je mi jenom líto, že nemůžeme mít celou tu akci také prezenční nebo alespoň hybridní formě, ale třeba už příští rok se to uskuteční. Sliby udělané v online přenosech se musí plnit, takže <laughs> příští rok vás chytíme za sluho. Já to nebudu zdržovat, jenom ještě drobnou poznámku, než se tedy pustíme do té přednášky samotné. Platí opět, že máte možnost se kdykoliv zeptat. Buď to nám pište na sociálních sítích Týdne Mozku, případně pod tím online přenosem, nebo na e-mail festivalzavináčtýdenmosku.cz. Kolegyně nám ty dotazy schraňují a je dostanu sem do studia přímo, takže v průběhu té přednášky nebo po té přednášce nám klidně napište ty dotazy a tě se potom s panem profesorem pobavíme ještě na drámec té samotné přednášky. Tak, je to vaše, pane profesore. Děkuji. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Jak víte, téma mé dnešní přednášky je sluch, řeč a mozek. No. tak možná tak asi bude lepší tohleto. Tak jako první obrázek jsem si vybral obrázek, kde vidíte vlastně mozek, na něm jakéhosi matici elektrod. A ta matice elektrod je tam proto, že se jedná zřejmě o mozek pacienta, který je, bude později operován. A v té předoperační fázi má nejspíš má buď nádor mozku nebo nějakou velmi vážnou formu epilepsie. A v té první fázi pro zjištění některých diagnostických aspektů mu právě byla implantována tato matice. A my můžeme, protože je to v oblasti, která je důležitá pro řečovou funkci, tak současně probíhá výzkum, zdali jsme skupni elektrod, které jsou, to je součást té to je matice elektrod, tak zjistit, a porovnat jej s akustickým signálem, zdali jsme, zjistit, jsme schopni zjistit, o, o jakou e, informaci se jedná, o čem ten člověk mluví, e, nebo spíš, e, jak, co slyší. A to uvidíme na tom, tady se jenom všimněme v té spodní části, e, že se jedná vlastně o soubor e, odpovědí, elektroencefalografických elektroencefalografický odpovědí z těch jednotlivých elektrod. A současně, díky moderní technice, my potom můžeme jistým způsobem detekovat z toho souboru odpovědí těch jednotlivých elektrod, jaký byl vlastně ten stupní signál, to znamená, jaký, co, slyšel, co slyšela ta osoba, vyšetřovaná osoba. A to vidíte v té horní části, tady je vlastně záznam spektrografický o jaké o jaká slova se jednalo deep jazz je to samozřejmě z amerického pracoviště deep jazz look a tak dále a ta rekonstrukce je v té spodní části a ta je právě vlastně z, z, z těch signálů které vidíme úplně v té úplně v té spodní části a vidíte že se docela dobře daří vlastně jistým způsobem syntetizovat ten signál z těch jednotlivých elektrod a svým způsobem napodobit to, ten spektrogram, který vidíme v té prostřední části. Tak tolik jenom jako je na úvod jedna z takových možností, jak se poučit o funkci, o funkci mozku, řekněme v průběhu vnímání řeči. Já to budu se tadyhle. Tenhle obrázek je vlastně takový základní obrázek, který se týká sluchové funkce a ukazuje jednak, jak vypadá sluchový práh, ale hlavně pro nás, jak vypadá asi frekvenční rozsah řeči, který, jak vidíme, se pohybuje mezi 100 herců až asi zhruba 8 kHz. O tom budeme hovořit poměrně hodně v další části té přednášky. Všimněte si také ještě, že je tady naznačen práh citlivosti, práh bolestivosti, to jsou vlastně tak i velké intenzity, které mohou už vlastně způsobit mechanické poškození vnitřního ucha. Tady na tom obrázku jenom pro srovnání my pracujeme samozřejmě také s experimentálními zvířaty, a proto nás zajímá, jak vypadá vlastně rozsah sluchu u experimentálních zvířat. A když se podíváte do té horní modré části, tak vidíte, že rozsah je mnohem menší, například u kuřete nebo u žáby a tak dále. Ten fialový rozsah je to, o čem jsme hovořili, to znamená náš rozsah těch 20 až třeba 20 kHz, ale to, co je pro nás velice důležité, jsou ty vlastně rozsahy označené červeně a tam máme problém, protože nejčastější naše experimentální zvíře je buď myš anebo potkan a vidíte, že ten jejich rozsah frekvenční je posunut výrazně do oblastí ultrazvukových, teda oblastí vysoko nad naším tím horním rozsahem 20 kHz dostává se někdy až řekněme 80 kHz. A to samozřejmě je určitá komplikace v našich pokusech. Ale o tom já nechci dnes hovořit. Ještě k dalšímu výkladu potřebuji také říct pár slov o tom, jak vlastně vypadá funkce vnitřního ucha. A tady vidíme v té spodní části schéma něčemu, co je ten vlastní sluchový orgán, tzv. cortio-orgán a vidíme na něm vlastně tři červeně označené vnější vláskové buňky a doleva od toho je také jedna buňka, která je vnitřní vlásková, to je ta vně, vlastní receptorová buňka. V tomto případě si musíme jenom říci, že ty vnější vláskové buňky nejsou ty vlastní receptorové buňky, ale to jsou buňky, které přidávají určitou zesilovací schopnost celému tomu orgánu. Z poměrně malých intenzit dokážou vlastně vytvořit velice dobrý signál. Mají, jsou nadány totiž stažlivostí. Jejich stažlivé proteiny jsou dost podobné, jako máme třeba ve svalech. A oni, pokud se ta celá struktura rozkmitá, což je ten vlastní děj vnímání zvuku, tak přidají ještě k tomu další stah a tím pádem zvýší vlastně celý ten rozsah toho signálu a mnohem lépe se aktivují ty tzv. vnitřní vláskové buňky, neboli ty receptorové buňky. Od nich potom odstupuje tady modře naznačený signál cestou, vlákna sluchového nervu a ten se předá potom do celého centrálního systému. Ještě malou poznámku o těch vnějších vláskových buňkách, o těch stažlivých. Ty jsou vlastně zdrojem něčeho, čemu říkáme otoakustické emise. To znamená signál, který my můžeme vnímat pomocí citlivých zařízení a který nás potom dokonale informuje o tom, jak vypadá ta funkce vnitřního ucha a to se nám nesmírně hodí. Například při zjišťování zdaly je dobře funkční vnitřní ucho novorazenců. A k tomu se dostaneme v dalším výkladu. Celý, celá informace potom je převedena do centrální sluchové dráhy a cestou kochleárních jader eh, olivy superior, kolikulu inferior, eh, corpus gnekuatu mediale, se dostává až do té tady červeně a fialově označené sluchové kůry, která je uložena v takzvaném hešlově závitu. Je vlastně z povrchu špatně přístupná, ale dá se dneska zkoumat celou, celou řadu metodik, například funkční magnetickou rezonancí. Na tomto obrázku je pohled na mozek, kde zdůrazněme ty části, o nichž budeme nejvíce hovořit, to znamená ty, které souvisí s lidskou řečí. Je to v té přední části, v tom frontálním laloku, je to takzvaná broková oblast a ta je důležitá pro vytváření, generování řeči. Pak je tady Modře označená primární sluchová kůra, to už, o ní už jsme vlastně hovořili na tom předchozím obrázku. Ta je jaksi zanořena do Silviova zářezu. Žlutě označená je velmi důležitá oblast pro vnímání řeči, nebo vnímání, přesně vnímání zvuku a řeči. A to je tzv. vernikého oblast, to je podle neurologa, který poprvé popsal v 19. století. Stejně tak jako francouzský neurolog Broca, který popsal v 19. století tu oblast, frontální oblast generování. Je tady ještě zmíněn závit angulární, gyrus angularis, o kterém se krátce zmíníme potom, až budeme hovořit o například tom, jak mozek funguje při Čtení, čtení, textu. Tady nám ještě se zmíníme o fasciculus arquatus. To je ten obloukový svazek, který spojuje, a ten směrně důležitý právě pro řeč, který spojuje tu oblast Vernikoho, to znamená tu senzorickou oblast, kde vnímáme zvuk, anebo prostě řečeno vnímáme řeč, a tu oblast frontální, kde generujeme řeč. Tento obrázek je trošku řekněme neuromorfologický, protože jsou tady označeny tzv. Brodmanovy áraji, které běžně používáme při morfologické studii mozku. Ale my si jenom krátce zmíním o tom, že ta oblast Brokova zahrnuje, jak tady vidíme, ty oranžové v oblasti Arei 44, 45 a 47. A pak vidíme celou tu oblast takzvaného spánkového temporálního laloku, kde už jsou ty oblasti, o kterých jsme hovořili, to znamená verniková oblast, primární sluchová oblast a další. A v té části zadní vlastně v modře fialově je naznačena celá occipitální oblast, zraková oblast, která samozřejmě má velký význam při čtení textu, čtení písma. Na tomto obrázku je vlastně jakoby rozpůlen mozek a díváme se na hemisféru zevnitř. A tady se zmíníme jenom o té části, která je vlastně označena modře a potom také zeleně. Je to tzv. fuziformní gyrus a o něm dnes víme, že ten je vlastně klíčový pro to, abychom poznali, že se jedná o psaný text, že se jedná o písmo a jeho funkce se vlastně vytvářela teprve v posledních tisíciletích, kdy jsme se naučili používat písmo. Takže, když bychom zhrnuli tuto část, klasická představa lokalizace řečových funkcí vychází z původní představy Broky a Wernickeo z 19. století. Uměřitě je vlast oblast pro vnímání řeči do Brodmanovy arei 22 ve spánkovém loloku a Brokovou oblast pro generování řeči do arei 44 až 45 v černím loloku. Jejich interakci zprostředkuje fasciculus Arcuatus. Tato je ovšem fikce, lidská řeč je vnímána a generována složitou sítí nervových center a drah umístěných v mozkové kůře převážně v levé hemisféře ale léze obvykle postihuje více funkcí současně. A proto nám slouží moderní zobrazovací metody, abychom rozluštili tyto záhody funkcí jednotlivých částí mozku. Ty přinášejí mnohem přesnější vhled do úlohy mozku při vnímání a generování řeči a to nejenom mluvené, ale i psané, znakové a přenášené dotykem. Takže tady je stručně zhrnutí od těch oblastí, o kterých jsme hovořili. Já už se nebudu zabývat těmi jednotlivými oblastmi, Ty, do, slyšeli jsme už vlastně několikrát. Je tady zdůrazněn vztah k těm Brodmanovým áreám, které používáme běžně právě v klinice. Teď se zaměříme na to, jak vlastně vypadá ta skutečná funkce při vnímání a generování řeči, nejen když se soustředíme na ty dvě základní oblasti a ten svazek, který je spojuje, ale jaké všechny ostatní další oblasti jsou do toho zapojeny a jak vlastně vypadá ta, ta složitá funkce analýzy řeči a potom vytváření vlastního řečového signálu generování řeči. Tak když začneme u vstupu zvuku červeně, musíme, musí proběhnout dřív akusticko-fonetická analýza, potom dekodování fonologické, lexikální, potom gramatické dekonování, analýza věd a konečně do toho vstupuje i porozumění úmyslu řečníka, analýza diskurzu. A pokud se díváme na tu výstupní část, tak vidíme zase opět, že to je velmi složitá, Celá sekvence dějů, formulace úmyslu sdělení, vytvoření zprávy na výstupu, potom kódování gramatiky, větná struktura, fonologické kódování a konečně artikulační plán a kontrola dýchání a vokalizačních pohybů, kde je třeba řídit obrovské množství svalů, které nakonec vytvářejí vlastní řeč. No a teď, jak vypadá ta současná moderní představa, které ty části mozku jsou zapojeny do vlastně vnímání a generování řeči. Tak tady vidíme tu představu, která zhruba platí. Je to sice už 10 let stará, ale zatím nebyla příliš překonána. A jenom si tady, když se k ní dostaneme ještě dále, jenom si vlastně tady uvědomíme ty barevné kódy, kde začínáme u toho zeleného spektrotemporální analýzy, postupujeme na fonologickou analýzu a tak dále. A vidíte, že se v tom uplatňují obě hemisféry. Ta v té počáteční analýze má také svou roli i ta pravá hemisféra, ale ta hlavní celá aktivita se děje v té hemisféře levé. Ten, ta představa současná, která pochází z dílny hikoká pepla, je takzvaný model dvojího proudu, kdy počáteční fáze analýzy se odehrá ve formě spektrotemporální analýzy, to byla ta zelená, zelené pole v dorzální části superiorního temporálního závitu a ve formě fonologické analýzy v oblasti superiorního temporálního zářezu. A pak se rozbíhají dva funkční proudy. Ten ventrální, ten směřuje v temporálním laloku do lexikální oblasti a inferiorního temporálního zářezu výrazněji vlevo a vlevo pokračuje dále do kombinační oblasti v té anteriorní me, medi, mediálním temporálním gyru a anteriorním inferiorním temporálním sulku. A pak je tady dorzální prout, který směřuje do senzoromitorického převodníku, v parieto SPT vlevo a dále do artikulační sítě v posteriorním inferiorním frontálním gyru a tak dále. Úkolem ventrálního proudu je zpracování řeči pro její porozumění. Úkolem dorzálního proudu je převedení akustických signálů řeči na artikulační signály. A teď se vrátíme k tomu schématu, který jsem ukazoval již předtím. A jenom si krátce zdůrazníme, jak to vlastně probíhá. Čili dostaneme-li se od té vstupní zelené pektotemporální analýzy, která, jak vidíme, je v obou sférách, postupujeme na fonologické zpracování, Lexikální, které je také ještě v obou hemisférách, a pak už se dostáváme na to ventrálního proudu, který vstupuje do kombinačních sítí. A nahoru od fonologické analýzy je ten dorsální proud, kde se nakonec končí v té frontální kůře, v té artikulační oblasti. Tady na tom obrázku zase je takové schéma, co víme dnes o všech možných svazcích, které jsou právě, které mají úlohu řeči. A ty jsou označeny tentokrát barevně. Jeden z nich známe, to je ten fasciculus arcuatus, o něm už jsme mluvili v jednom z původním obrázků. Ten je oranžově naznačen, ale má své pobočné svazky, taky anteriorní a posteriorní. A dále je to důležitý inferiorní frontálně-okcipitální fasciculus. To je ten modrý, dlouhý, který se začíná až v té okcipitální části a směřuje do té frontální části. Pak je to šikmí, frontální šikmý trakt, tady je označen modře, a inferiorní longitudální svazek. A konečně umcinátní fasciculus. Čili vidíte, že to je obrovská spletitá síť. Jistě dominantní roli tady hraje ten fasciculus arcuatus a ten longitudinální inferiorní fronto occipitální svazek. My víme už také díky intenzivnímu výzkumu jak vlastně se ty jednotlivé svazky jak se podílejí na těch činnostech, o kterých jsme hovořili, a kde jsme řekli, že ta základní činnost je vlastně fonologická analýza. A tady vidíte, to, je ten, to, je, to jsou ty zeleně označená spojení mezi periatrální oblastí a tady rozlišujeme vlastně tři takové podoblasti, v té brokově oblasti, v té frontální oblasti. Jednak operkulární oblast, ta je součástí té fonologické, té, té, té jednodušší analýzy. Pak nastupuje ta analýza syntaktická, ta směřuje do triangulární oblasti, brokové oblasti, no brokového závitu a konečně je to orbikulární červeně označená která patří k té nejvyšší, to znamená semantickému spojení a tam se děje analýza semantická. Tak to je asi ta současná představa o úleze těch jednotlivých částí mozku a jednotlivých svazků. Tady na tom obrázku ten pochází z dílny z profesorky Friderici z Lipska, a tady vlastně je jenom jakýsi vztah časový ukázán, co se děje se signálem, když slyšíme například slovo, nebo řeč, nebo větu, jak postupuje ten signál. A tady v té červené části vidíte, že jsme se pohybujeme v té fonologické, původní, tedy spektrotemporální a fonologické oblasti a pak se do toho zapojuje ten modře označený v té další fázi ten modře odzačený dorzální prout. Zapomněli jsme ještě, nebo omezili jsme se zatím na to uh, hovořit o korových oblastech, ale pochopitelně v řeči samozřejmě mají obrovský význam také podkorové oblasti, uh, Nucleus caudatus, uh, li, některé části limbického systému, ale mnoho dalších. A to, co je důležité, že oni potom ovládají vlastně tu motoriku, detailní motoriku. Motorická kůra u člověka v průběhu řeči řídí činnost přibližně stovky svalů, stovky nesmírně jemných svalů. Na rozdíl od subhumánních primátů existuje u člověka přímá korová inervace motoneuronů uvládající chrtanové okalizační svaly. U vstupovaných primátů jsou pod přímou kontrolou motorické kůry pouze supra svaly. Kromě toho existuje u člověka napojení motorické kůry, kontrolující hrtanové svaly na takzvaný dorzání prout a, a tak dále. Já myslím, že už zacházíme moc do detailů, ale tady bych chtěl podobné schéma. Zase už jsem řekl z té lipské laboratoře profesorky Friederici, která ten celý, to celé schéma ještě uvádí do vztahu k vývoji dítěte. A tady se všimněte dole na té absise. To jsou tentokrát několiv, několiv, čas v minutách, ale to jsou roky jednotlivé vývoje dítěte od narození až do deseti let vývoje. A vidíte, že ta ventrální, ten ventrální prout, tady označený zeleně, tak se vyvíjí vlastně v těch prvních třech letech života. A pak teprve nastupuje ta vlastní část motorická zpětnova zemí, to znamená ten, ten dorzální prout, který jehož vývoj postupuje, až, zpníme, až do desátého roku dítěte. Na tomto obrázku se jenom krátce vrátím k takové zajímavé otázce, jak dlouho s námi je vlastně řeč. To, to je velmi diskutovaná lingvistická problematika. Nebudeme zacházet do detailů, ale řekneme si, že existují školy, které tvrdí, že je to řekněme posledních 100 000 let, teda zhruba období, kdy na planetě je člověk moudrý homo sapiens. Ale jsou i jiné školy, které posunují ten začátek mnohem dříve je tady celá řada důkazů, ale jsou většinou naprosto nepřímé. To, co víme dobře, je to, co tam je označeno až, až úplně někde vpravo. Když se podíváte, tak tam je heslo writing a to je vlastně, kdy vzniklo písmo. To víme velmi dobře. V podstatě je s námi tak zhruba pět tisíc, možná šest tisíc nejdéle. A během těch pěti šesti tisíc let se musela jistým způsobem specializovat lidský mozek na to, aby dokázal dobře vnímat a také vlastně generovat písmo. A o tom budeme také krátce hovořit v dnešní přednášce. Jenom úplně na závěr této vlastně filogenetické části přednášky je tady takové schéma, které ukazuje, jak se změnil vlastně v průběhu těch řekněme pěti milionů let vývoje člověka jednotlivé oblasti mozku, které se zmenšily, vidíte, že zraková oblast proti například šimpanzovi se zredukovala, ale naopak to, co je typicky lidské, co se výrazně zvětšilo dvojnásobně celá ta frontální čelní oblast. Tak to je jenom taková, řekněme, informace, která jistě je zajímavá, ale Dáme ji, dále již nebudeme používat. A teď tady pár slov o tom, co jsme řekli, co se týká vlastně vnímání písma, generování písma, a čtení. Dlouho se v tomto směru neexistovala představa, až teprve v francouzské škole Stanisla Deana se podařilo identifikovat oblast, která nejspíš má klíčovou roli. Je, je v jedné z hemisfér, tušíte samozřejmě, že je to levá a nazývá se tady, máme dole jako Visual World Form Area, to znamená oblast, která je určena k vnímání, zrakovému vnímání písma nebo slova. Tak to je oblast, do které se dostává ta informace, když čteme text kam je přenášena specificky. Ta je specificky aktivována a z ní potom je aktivována jsou ty oblasti, o které už jsme hovořili, to znamená oblast Wernikeva a oblast, oblast Brokova. Tady to je na tom vlastně ještě jednou takové schéma, kde ukazujeme, že pokud se jedná o slovo, které slyšíme, to je, tak aktivujeme tu sluchovou oblast. Ale tady, když je to slovo napsané, tak to je zraková oblast, dole vlevo potom ta visual wall form area, ta oblast v takzvaném fuziformním gyru. A z ní se potom ty informace nakonec dostávají do frontální oblasti, která je vlastně klíčová pro tu interakci těchto informací. Zajímavé je, že stejně tak u nesličících, který, kteří používají Brého písmo, tak je důležitá právě tato frontální oblast, ní dochází k té výrazné integraci. Takže teď se podíváme trošku na jinou oblast. Řekneme si něco o problém sluchové více. A začneme vrozenými vadami sluchu. My víme, že jeden novorozenec z pěti set se narodí s obou stranou trvalou senzorineurální ztrátou sluchu převyšující 40 decibelů, a v dospělosti ta, ten výskyt ještě stoupá. Když to znamená, vrozené ztráty sluchu jsou buď syndromové, spojené s patologií jiných orgánů, například Asherů syndrom, Pendredů syndrom, v tom druhém případě s štítnou žlázevou a tak dále, anebo nesyndromové, těch je víc. Ve skupině prelingvální nesyndromních ztrát sluchu je asi tolik procent autosomálně recesím a tak dále. A to jsou detaily, které do nich nebudeme zacházet. Důležité je, že v 50% případů prelingvální ztráty sluchu má genetickou příčinu. A v polovině případů se jedná o poruchu genu označovaného jako DfNB1 a DfNA3, která je způsobená mutací genů Gb2 a Gb6, které kodují bílkovinu konexin 26 a konexin 30. To je důležitá bílkovina. Já myslím, že tady mám... Ano, tadyhle mám obrázek, který ukazuje. Zase se vracíme k tomu vnitřnímu uchu. A tady je naznačeno těmi červenými čarami. Vlastně pohyb důležitého jontu, draslíku, ten právě tvoří obrovskou, obrovské množství v tekutině zvaná endolymf, kraje endolymfa. A ten draslík je neustále cirkulován uvnitř vnitřního ucha a je přenášen takzvanými mezerovými spoji, to jsou tady v té spodní části u těch, pod těmi, řekněme, vnějšími vláskovými buňkami, pokud si pamatujeme je jednoho z těch prvních obrázků, tak směřuje do té části vpravo a do té zeleně označené části, jako stria vascularis. A tento koloběk draslíku je tady porušen právě u toho, poruchy tohoto genu, o kterém jsme hovořili. Ve skutečnosti těch genů, které způsobují nesyndromovou ztrátu sluchu, je dnes známo asi 150. Ale v případě, a teď přeskočím ten další odstavec, a řekněme, že v 50 těch případů vrozené ztráty sluchu v oblasti střední Evropy, tedy u nás, se jedná o mutaci genu právě toho GEB2, o něž jsme si ukázali na předchozím obrázku, že je důležitý pro cirkulaci pohyb draslíku. Ve vnitřním uchu, v podpůrných buňkách a ve fibrocitech ligamenta spirály a vestria vascularis. To už jsme viděli. Tadyhle na tom obrázku jenom takový stručný souhrn všech možných genů, které přicházejí v úvahu, které mohou být porušeny a které mohou být příčinou právě ztráty sluchu, vrozené ztráty sluchu. Vidíte, že například v. Úplně nahoře vlevo je to u synapsích. synapsí mezi vnitřními vláskovými buňkami a vlákny sluchového nervu. Je to například gen V glut 3 a Otoferlín. Hovořili jsme už teda o tom gjb 2 ten vidíme tady v té pravé části. A je jich tady celá řada, ale u nás ve střední Evropě je dominantní právě ten, ta mutace genu gjb 2 No, náprava. Jak vypadá náprava? V případě, že jsou porušeny pouze ty vnější vláskové buňky, to je ta levá část obrázku, tak ta náprava se může dít sluchadly. To je standardní způsob a my víme, že pokud jsou porušeny jenom vnější vláskové buňky, tak se jedná o neúplnou ztrátu sluchu. Ten práh sluchový se zvedá asi o 40 až 50 decibelů a je možné nahradit tuto ztrátu právě pomocí sluchadel. Horší je to, pokud jsou porušeny ty vnitřní vláskové buňky, to jsou ty vlastní receptory, se pamatuje v té, v té původní části jsme o tom hovořili a Tady přicházejí v úvahu kochlární implantáty. Kochlární implantát je zázrak moderní vědy a moderní medicíny. A my můžeme říct, že například tady vidíme ta čísla, byly vyvinuty v 70. letech ve Spojených státech v Austrálii. My jsme také před rokem 89 se snažili o vývoj našeho vlastního implantátu, ale po roce 89 jsme převzali už ty dokonale vyvinuté z, z Austrálie a později také z Rakouska. Ve světě se dnes diskutuje uh, uh, přibližně 700 000 uživatelů kochleárních implantátů a v České republice je to více než 1500. V většinou a, uh, jsou implantovány dětem. Ten důvod je zcela evidentní. Pokud se narodí neslyšící dítě, tak nevyvine dobře řeč, nevyvine vůbec řeč a musí používat tedy znakou řeč a pokud se podaří je implantovat v období, řekněme, prvních dvou let života, tak se obvykle podaří normální rozvoj řeči. Tady vidíte zhruba, jak vypadá cena zařízení operace. Podmínkou pro užití kochlární implantátu jsou funkční vláka suchového nervu. Případně nefunkčních vláky je možné použít tzv. menový implantát, ale ten se zatím příliš nepodařil. V celém světě u nás je má pouze několik pacientů. Většina původně neslyšících je schopna po původním stádiu rehabilitace rozumět řeči, přetrává však problém s rozuměním řeči v šumu a problém s vnímáním hudby. Tady vidíte schéma takového kochlárního implantátu v té horní části jsou naznačeny vysílací cívky, které jsou umístěny na povrchu kůže, čili není tady žádná penetrace, průchod kůží, a přijímací cívka, která je spojena potom se svazkem nesmírně miniaturních váken, které se zakončují v různou části těchto míždě a těch je obvykle bývá těch zakončení 22 v dnešních kochlárních implantátech. Tady vidíte, jak vypadá taková ta vysílací část a toto je vhojená implantovaná přijímací část. Jenom krátce, optimální období pro zavedení cochleární implantátu dětí s vozenovanou sluchu je mezi prvním a druhým rokem života, to už jsme řekli. Po sedmi letech života dítěte se ztrácí možnost rozvoje řečové funkce. Bezprostředně po implantaci následuje období aktivní rehabilitace sluchu a osvojování si sluchových věmů. Toto období trvá obvykle 1 až 2 roky a většina dětí pět let po implantaci rozumí konverzaci bez odzírání zrtu a může konverzovat po telefonu, což je velice zajímavá situace, protože my víme, že v telefonu je to frekvenční pásmo velmi zúžené a to znamená, že nemá tu normální informaci, kterou vlastně ve volném poli dostává. a Přesto je schopna většina těch dětí skutečně ten implantátem Ve většině, ještě tady chci uvést jednu důležitou skutečnost, že ve většině vyspělých zemí světa, a také u nás, se dnes pro odhalení sluchové ztráty u novorozenců používá plošně dvoufázový screening. A v první fázi se všichni novorozenci vyšetří metodou otokustických emisí. Vzpomeňte si, to je to, co hovořili o stažlivosti těch vnějších vláskových buněk. A tuto metodu ovšem, ta nás informuje ovšem o tom, jak jsou funkční vnější vláskové buníky. Pokud jsou porušené i vnitřní, tak je, použít, je třeba použít metodu vyšetření evokovaných potenciálů. Poslední obrázek z této skupiny ukazuje zajímavou skutečnost, jak vypadá vlastně poměr implantovaných nebo počet implantátů, implantovaných lidí na milion obyvatel v jednotlivých zemích, tady to, to jsou evropské země. A tady ta předposlední sloupec je tedy Česká republika a když se to, ty, ty modré to jsou vlastně implantace u dětí a ty, ty růžové, červené nebo oranžové, tak to jsou implantace u dospělých. Vidíte, že my zaostáváme velice výrazně v implantaci u dospělých. Na rozdíl od toho u dětí máme celkem docela standardní situaci. Teď úplně v závěru bych se chtěl zmínit ještě o jednom důležité problematice sluchové a sice o Poruše sluš, sluchu s věkem. Tomu se říká presbyakuze. A to je nejčastější senzorická porucha, která doprovází stárnutí. Tady uvádíme číslo teda obrovské. Podle údajů WHO trpí na světě v současnosti 320 milionů lidí starších 65 let poruchami sluchu. Příčina presbyakuze je multifaktoriální zahrnuté účinky hluku, pototoxických látek, zánětů a genetické faktory. Faktor dědičnosti u prezbekuzy je značný, na základě studie o věnovanečních dvojčat se ukládí, uvádí jako 0,5. Z genetického hlediska se jeví jako polygenní, to znamená, že bohužel to není jeden gen, ale jako jsme viděli třeba u toho vrozené ztrátu sluchu u ale je to celá řada genů, které se na tom podílejí. Těch monogenních variant je zatím popsáno velmi málo, ale u nich je naděje, že budeme moci léčit genovou terapií. Kromě patologických změn ve vnitřním uchu se na klinickém obraze Persbeku se podílí patologie centrální části sluchového systému, čili není tady postižení jenom té, toho vnitřního ucha, ale také celé té složité sluchové dráhy, kterou jsme tam ukazovali. Takhle vypadá asi typické změny suchového Prahu na velké skupině, sledované na velké skupině obyvatel v závislosti na věku a vidíte, že v té horní části, to je ta modrá nebo fialová, tam je normální u mladých lidí suchový práh a to, co se hlavně ztrátí, je schopnost vnímání vysokých frekvencí. Tady jenom pár slov ještě o tom co víme od dnes o té problematice. Tady je to prakticky jako na předešlém obrázku, ta zelená čára ukazuje, jak vypadá sluchový práh u zdravých mladých jedinců a tady vidíme, že ty poklesy jsou na vysokých frekvencích u starých mužů a starých žen. Ženy jsou na tom o něco málo lépe. To jsou, to je výsledek vyšetření právě těch emisí, o kterých jsme už hovořili. Vidíte, že i ty výrazně poklesají, když porovnáme tu zelenou křivku a tu červenou křivku s věkem. Totež je jiný typ emisí tzv. dystoržních produktů. A když se podíváme na vyšetření řeči, řečové audiometrie, tak zase vidíme, porovnáním té schopnosti vnímat řeč, což je ta u mladého člověka, ta zelená křivka, že ten posun je o celou řadu decibelů, zhruba 30 minimálně decibelů v té Prahu porozumění řeči. To je ten jeden z největších problémů právě prezby a kuze. A k tomu se ještě přidružuje vlastně problém vnímání časových parametrů zvuku a to je ta spodní část toho obrázku, kde vidíme prach pro detekci pauzu pauzy ve zvuku v kontinuálním zvuku. Když slyšíte nějaký stále se vyskytující zvuk a náhle je tam krátká pauza, tak pokud jsme mladí, tak jsme schopni zaregistrovat pauzu, která trvá 2,5 milisekundy. V vyšším věku stoupá až na 7-8 milisekund. Já to ukazuji jenom proto, že to je prostě problematika, kterou teď intenzivně studujeme a víme, že na tom se podílí i ta centrální sluchová dráha na právě této tomto defektu. Teď už jenom krátce některé nálezy, které máme pomocí magnetické rezonance. Tady vidíme, máme tři skupiny vyšetřovaných osob. Modrá jsou mladí lidé s normálním sluchem a ta, máme dvě skupiny starších lidí, které mají buď docela ještě relativně, to je ta zelená křivka, dobrý práh, červená křivka, mnohem horší práh, a ty sledujeme pomocí různých metod magnetické rezonance, například tady spektroskopie, kde se zabýváme tím, jak vypadá jednotlivé metabolity v mozku, respektive ve sluchové kůře tady v tomto případě. A to vidíme tady víc na tomto obrázku. Nás zajímá i mediátor, jako je glutamat, kde vidíme, že to je ta ty označené jako glu, kde vidíme, že s věkem je výrazný pokles a nebo jsou tady určité vzestupy u takzvaného laktátu a tak dále. Jiná možnost, jak vyšetřit mozek pomocí magnetické rezonance je pomocí metody morfometrické, kdy zjišťujeme, jak vypadá plocha nebo tloušťka jednotlivých oblastí, o kterých jsme hovořili. Tady je to ty oblasti jsou tady například plánum temporále hyšlov, girus zraková oblast a tak dále. A jenom se všimněte na tom, ty sloupečky nebo ty boxploty modré, to jsou ty pro mladé lidi a ty červené a zelené jsou pro ty dvě skupiny starších. A vidíte, že prakticky ve všech parametrech jsou vždycky i rozsahu a tak dále jsou ty výsledky typ u těch starších subjektů výrazně nižší. To znamená, že tlouška sluchové kůry, rozsah a tak dále, objem, jsou vždycky menší, čili tím chci jenom naznačit, že se nejedná o problematiku jenom vnitřního ucha, ale celého vlastně té sluchového systému sluchové dráhy. Tady je vizualizace těch některých částí sluchové dráhy, kterou můžeme získat pomocí magnetické rezonance. Můžeme se také přesvědčit o jejich funkci. Tady jenom to je ilustrační obrázek, který na těch červených oblastech ukazuje aktivitu u mladých lidí u různých typů presbiakuze a ten výsledek potom je vidět tady v tom grafu dole, kde vidíme, že to jsou ty vlastně fialové a červené sloupce, které ukazují, že u starších lidí se přenáší výrazná aktivita z té levé části do pravé sluchové kůry. A konečně poslední obrázek, souhorný obrázek, o co jde při stárnutí sluchu. Neznáme genetické pozadí, je zřejmě polygení. Patologické změny pustí jak vnitřní ucho, tak centrální sluchový systém. Postupné zvýšení sluchového prahu se nastává hlavně ve vysokých frekvencích. Je zhoršené vnímání řeči zejména na pozadí šumu. Je zhoršené prostorové slyšení, špatněji vnímáme vlastně prostor zvukový. Je zhoršené vnímání časových parametrů zvuku a náprava je buď využitím sluchadel nebo eventuálně kochlárních implantátů. Děkuji za pozornost.